Ion Cristoiu, atac neașteptat la adresa ministrului Carmen Dan, teorie incendiar în dosarul Microfonul. Jurnalistul Ion Cristoiu lansează o teorie incendiară în dosarul Microfonul, izbucnit după ce un microfon a fost găsit în casa ministrului de interne. Cristoiu susține că întreg scandalul ar fi fost alimentat chiar de Cetre Carmen Dan, în colaborare cu parchetul general. Mai mult, Cristoiu consideră ce Procurorul General Augustin Lazare joacă în tabra PSD, în tabra lui Claus Iohannis. Cetean al acestei. Pe de taxe impozite din care se alimentează parchetul general, e mai mult decât normal să ne întreb. De ce la deschidere dosarul microfonului a beneficiat de mediatizare, iar la clasare s-a apelat la nicuicii una anumit clasarea de informai, ca venind din surse, una dintre cele mai mizere reticuri ale instituiei de for care e parchetul general. Întrebarea e justificată în legitimitatea ei nu numai prin nevoia de echivalenă acum s-a procedat la deschidere. A trebuia să se procedeze ei la închidere, dar prin faptul ce dosarul deschis cu TAM. Tam pe 29 noiembrie 2017 nu se refer la furtul unui portofel sau la intrarea prin efrachie a unor hoi în apartamentul unei bătrâne sub pretextul ce sunt de la gaze. Dosarul a fost deschis pe fondul unui mare scandal declanat în seara de 29 noiembrie 2017 de însăși Carmen Dan. Cum despre moment am scris la vremea respectivă îmi voi îngui să reamintesc aici informații și din textul postat de mine pe Cristoiublogro. din 4 decembrie 2017 sub titlul Scandalul Carmen Dan sau microfonul care face cu ochiul. În seara lui 29 noiembrie 2017, la 20,50, Romia TV, post apropiat de actuala conducere a PSD, Deliviu Dragnea, îndeosebi, a difuzat un interviu cu Carmen Dan Prefat de anunțul făcut în stil breaking news de Andreea Creulescu. E o situație ne m-a întâlnit în România. O ia în casa ministrului de interne i-a gesit acolo microfoane. Imediat, suntem într-unotină aici la în Carmen Dan. Asta mercurisea, acum artam în textul respectiv, ce doamna ministru nu numai ce nu evit să confirme sau se infirme descoperirea, acum se procedează în împrejurile când presa află ceea ce nu trebuia să afle, dar mai mult se aterne la taclale cu moderatoarea ea apoi cu alii jurnalii TTV care i-au cerut informații. Dialogul debutează astfel. Reporter. Bun seara, doamnă, în elege ce polia e la dumneavoastră în casă. Carmen Dan. Bun seara, doamna Creulescu. Doar ce au plecat. afla se postul rămână o enigmă. Se admitem ce avusese surse în polie, de -i? acum sugeram în editorial, sursa fusese cineva din PSD, dacă nu chiar în SI Carmen Dan. Diferent de felul în care aflase postul, e sigur ce distinsa doamnă ministru nu pare mirat de rapiditatea cu care s-a aflat în pres de o achiune care o viza, dar mai ales nu lasă o clip impresia prudeniei necesare în astfel de împrejur. Pruden cerut pe de o parte de funcția de ministru de interne care presupune autocontrol, pe de altă, de complicaia întâmplării, care implica discreie până la stabilirea unei concluzii certe. Fereaine cont de aceste realitii, mai ceva ca o starlet fericit ce a betut-o amantului astfel se poate da în la televiziuni cu ochiul în vine IT. Carmen Dan descrie Amnuna IT cum a descoperit dispozitivul, cum a rămas paralizat de surprindere, cum a chemat de o Deino De spune FII, ea sugerează o intruziune a serviciilor secrete. Fecând apoi turul televiziunilor, Carmen Dan nu contrazice o clip burchierele tendeniuase, care denunța opera de o operațiune de orar gravitate, prin care ministrul de interne, Membruxat, era spionat în propriul apartament. Întreaga desfurare mediatic se îndreaptă ferezit spre acuzarea Serei de a fi interceptat-o pe Carmen Dan. Tendina e atât de clar încât SRI se vede obligat să intervin de îndat prin furtorul de cuvânt Ovidiu Marincea, pentru a susține ce directorul SRI a contactat-o pe doamna ministru, ce SRI nu e implicat, dar i pentru a da amnunte despre microfon. Cu toate acestea impresia în opinia publică a fost net în favoarea unei operațiuni a serviciilor secrete prin care Carmen Dan, ministrul de interne, a fost victima unui incredibil abuz. Repet, la această imagine a contribuit în primul rând Carmen Dan. Au contribuit apoi instituțiile de forță. comunicat a imediat după interviul luat lui Carmen Dan dezvăluia O echipă operativ din cadrul poliției Române s-a deplasat, miercuri după, am la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmează să fie expertizat Cercetările continuând sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă alta curte de casacie, sublinierei justiție, PIGJ. A urmat comunicatul parchetului general privind deschiderea dosarului, Aration Cristoiu, pe blogul personal. Ion Cristoiu consider că întreaga angaraione s-a desfurat cu acceptul parchetului general. Pe limpede, adar, ce de scandalul a fost uitat. Totu el la Remas în memoria românilor ca o confirmare a unei suspiciuni de o rar gravitate, Dita Mai, ministrul de interne, a fost victima unei operațiuni de interceptare prin instalarea de aparatură în propriu apartament. Desigur, la vremea respectiv, s-au auzit voci, una dintre ele a fost a mea care i-au exprimat îndoiala fa de teza unei spionări. Mai ce felul în care Carmen Dan a exploatat momentul pentru a se putea prezenta drept victim, contribuia presei propese de la unflarea tirii, intervenia a parchetului general, ca urmare a plângerii făcute de Carmen Dan, au creat în opinia publică imaginea unei grave încleceri a democraiei, a statului de drept, a unui abuz comis de servicii sărei fa de un înalt demnitar al statului român. Tirea dat vineri, 4 mai 2018, ne dezminai de parchetul general, dezumflă scandalul. Amnuntele date presei tot de parchet, fără a fi asumate oficial. Dezvluie o întâmplare strict personală a persoanei fizice Carmen Dan. Ministrul n-a contestat concluzia parchetului.